Skapa konto i Signal. I databasen Signal finns möjlighet att skapa ett konto för att spara sökningar permanent och man kan också spara enskilda referenser. Det gör man genom att klicka på Logga in. Har man inget konto sedan tidigare så klickar man på Skapa ett nu, annars så loggar man in med sitt tidigare konto. Och vill man spara en hel söksträng så går man till sökhistorik och man markerar välj och välj bort alla här och spara sökningar bevakningar. Här får man namnge sin sökning och jag väljer här det som är förinställt att spara sökningen permanent och jag klickar på spara. Och fortsätt. Och här ligger min sparade sökning. Det ligger också här ute i vänsterkanten. Det går också bra att spara enskilda referenser. Och då kan man skapa olika mappar. Och det gör man här genom att klicka på mapp. Rulla ner lite och under min anpassade här så klickar man på ny. Och här får man namnge den mapp man vill ha och klicka på spara. Och sen tillbaka för att få fram sin träfflista. Och vill jag spara referenser här så kan jag bara klicka på den mappen och då ser ni att mappikonen blir gul. Jag väljer att spara två referenser här och går jag då till mapp, rullar ner lite så ser jag att i min mapp här som jag kallar det för tonårsdiabetes så ligger mina två artiklar. Och de här sparas tills jag själv väljer att radera dem.